בוקר טוב. אני רוצה להזכיר לכם שאתם בוחרים איך לפגוש את היום הזה. שאתם בוחרים איך להרגיש היום. אתם בוחרים כמה אתם רוצים לקחת מהאנרגיות השליליות של אנשים סביבכם ולהכניס פנימה, או כמה אתם נשארים מעוגנים בבחירה שלכם לחיות את היום הזה דרך תדר חיובי, דרך אנרגיה טובה. אני רוצה להודד אתכם כבר עכשיו לבחור... לפגוש את היום הזה מתוך מקום של כלילות, מתוך מקום של שמחה, מתוך מקום של הנאה, מתוך מקום של ביטחון עצמי, מתוך מקום של להאמין בעצמכם, מתוך מקום שמבין שאין אף אחד מבחוץ שיכול לשלוח יד פנימה ולשנות את איך שאתם מרגישים מבלי שאתם מתאים לו את ההסכמה שלכם. אני רוצה להודד אתכם לבחור את המילים שאתם משתמשים בהם בינכם לבין עצמכם בתוך הראש. וחוצה. המילים מעצבות את העולם שלכם, מעצבות את איך אתם מרגישים. סימו לב אם המילים שלכם מעצבות תדר חיובי או שלילי. אם אתם משתמשים במילים כמו "אוף, אני כוח כבר" או "נמאס לי כבר" או כל מילים, כל המילים שמורידות את התדר. כל דבר כזה מגיע למוח המני שלכם ומגיע לתת תמודה שלכם. ומוריד אתכם מהמקום שבו אתם יכולים להישאר למשך כל היום. תבחרו כבר עכשיו להיות יותר בטוחים בעצמכם, יותר סומכים על העולם, יותר שלבים, יותר נדיבים, יותר חומלים, יותר כלילים, יותר ויותר רגועים. אתם יכולים לעשות את זה. פשוט לבחור בזה עכשיו, לדמי אין איך זה נראה במציאות. איך אתם עוברים את היום הזה מתוך מקום שאתם נמצאים בדיוק, כמו שאתם רוצים להיות, האדם שאתם רוצים ניות, רק לבחור את זה, אנחנו שוכחים לבחור את זה. וזאת הבחירה שלכם. אתם יכולים לעשות את זה. פוטנציאל שלכם מחכה לכם. אף אחד לא התנגד לזה. ולא משנה כמה אנשים אחרים ממורמרים על עצמם או על העולם, ולא משנה כמה כותרות נוראיות, אתם קוראים בעיתונים, זה שאתם תהיו יותר עצובים לא ישנה שום דבר, זה שתהיו יותר נמוכים ותקטינו את עצמכם לא ישנה שום דבר. זה רק יקטין גם את הסיבה שלכם. אנשים נדבקים בהוויה של אחרים. תדביקו את הסיבה שלכם בהוויה של גדולה, של עוצמה, של התרחבות, של השראה, של הרגעה. זה הכוח שלכם, תבחרו בו עכשיו, תבחרו בו למשך היום הזה. אף אחד לא יכול לבחור בזה במקומכם. אז אני מאחל לכם את היום הכי טוב, הכי נפלא שהיה לכם אי פעם בחיים. ביי.